Христос народився, доріг Христів, брати і сестри, сьогодні середа, 8 лютого 2023 року Божого, а в нас в Україні вже 350-й день Великої війни, Кривавої війни, святотатської війни, війни, яка є найбільшим злочином проти Бога, війни, яку Російський окупант приніс на нашу мирну українську землю. Знову впродовж вчорашнього дня цієї ночі Україна була у вогні. Знову війна пожинає свої смертоносні плоди. Знову багато вбитих і поранених. Ми сьогодні зранку отримуємо новину про те, що Ворог намагається максимально довести до ескалації ситуацію на Луганщині. Намагаються проривати оборону українських військ біля міста Кремінна. Вороги вчора і цієї ночі нанесли жахливий, потужний удар по нашому багатостраждальному Харкову. Ви собі вдумайтеся. Лише цієї ночі близько десяти ракет вдарили у центральну частину цього героїчного міста. Потрапили ті ракети навіть у центральний міський парк. Наш Харків, який так тяжко зрадений цією війною, знову був наражений на велику небезпеку. Тяжко була обстріляна наша Сумщина. Близько 125 ударів з різного виду зброї, зокрема ракет і артилерії. І знову загинула жінка. Знову під обстрілами є південь України, наша багатостраждальна Херсонщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина. Ми сьогодні молимося за всіх загиблих, намагаємося огортати любов'ю і увагою всіх постраждалих. Ми сьогодні молимося за наших героїчних рятувальників і медиків, які в ці хвилини рятують людське життя. І просимо Боже, зупини вбивчу руку російського окупанта. Ми дякуємо Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі у цей ранок, і що можемо вкотре з гордістю сказати: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. А ми з вами продовжуємо наші роздуми над сенсом людського життя, над сенсом змістом покликання. Життєвого завдання, місії, яку Господь Бог доручив кожному і кожній з нас. У попередніх днях ми згадували про те, що християни вірять в Бога, який є джерелом життя, не джерелом смерті. Бог дає людині життя і є як єдине джерело того життя єдиним господарем ми ще раз хочемо сьогодні собі усвідомити що людина не є результатом якоїсь біологічної сполуки чи випадковості її зачаття і народження відбувається з Божої волі кожна людина є особою любленою Богом є особою, людиною від першої хвилі свого зачаття, а відтак Богом любленою не тільки до кінця цього земного життя до смерті, але є сином, донькою Божою, про який Бог пам'ятає навіть у смерті і веде нас до життя вічного. Від Господа походить також те покликання, визначена місія, життя людини. Те, що часом ми називаємо доля. Слово покликання означає, що існує той, хто кличе, хто особисто звертається до мене. Бог, який будує особисті стосунки з кожною людиною. Святій Василій Великий згадує, що покликання людини до життя і до вічного щастя сам Господь Бог помагає їй здійснити. Бо це вічне, надприродне покликання людина не може осягнути лише своїми людськими зусиллями. Стати учасником життя самого Бога можна лише при допомозі того Бога увійти у життя Пресвятої Троїці можна лише за руку з Богом Отцем, Сином, за силою і діянням Святого Духа. Тому ми кажемо, що кожна людська душа за своєю суттю є християнською, як це говорили ранні отці. Тому що повна реалізація, того життя і покликання, вона стримить до участі у Божому житті. Тому -то нас вчить апостол, що Господь Бог хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. І одним з важливих елементів для того, щоб здійснити, зреалізувати оце своє відвічне прагнення щасливого життя в Бозі, Господь Бог дарує людині у своєму сині її благодать хрещення. Хрещення, бути християнином, означає особливе покликання. Господь Бог кличе до того Божого синівства усіх людей, тому каже до своїх учнів, «Ідіть, зробіть моїми учнями усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тому ми кажемо, що євангельська, християнська благовість має універсальний характер. Господь Бог кличе до себе усіх людей, усіх часів і усіх народів. Ми, християни, які віримо в Бога, який нам дарує життя, є джерелом життя, веде нас до повноти життя, Бога, який сам є запорукою нашого вічного щастя, ми кажемо, що тільки Бог має право вирішувати, котрій людині жити, а котрій відійти з того земного життя у вічність, переживши власну смерть. Жодна людина не має право привласнювати собі право Бога Жодна людина не може сказати, ти маєш вмерти, а ти маєш привілей жити. Навіть ми не маємо права робити подібне рішення по відношенню до самих себе. Бо Господь Бог є господарем мого життя. Він мені дав це життя. І я сам навіть у себе свого життя не маю права відібрати. Ті слова є так важливі під час війни. Бо російський злочинець сьогодні приходить, щоб привласнити собі право Бога вирішувати, хто має жити, а кого треба знищити. І, на жаль, прирекають на смерть цілий народ. Стверджуючи, що Україна як історичне явище не має права на існування, а то означає – що приходять з геноцидальним завданням знищити, забрати життя у цілого народу. Боже, ми віримо в Тебе, як в джерело нашого життя. Ми живемо, ми є, бо Ти є нашим господарем. Ти є владарем нашого земного життя і Ти нас кличеш до вічності. Ти нам подарував це життя, поможи нам прожити його достойно. Бо той достойно проживає свого життя, своє життя, хто живе відповідно до свого покликання, відповідно до того предвічного задуму, задуму предвічної примудрості Божої, яку ти, Господи, хочеш відкрити через моє життя і служіння. Боже, благослови Україну! Боже, врятуй життя людини в Україні. Боже, врятуй той народ, який ти покликав до життя, існування, до свободи, до вічного щасливого життя у тобі. Боже, благослови Україну твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіку завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його».